ברוכים השבים. בסוף הסרטון הקודם מיהרתי כדי להשלים את פתרון השאלה. אני נוטה למהר לקראת סוף הפתרון של שאלות כשמתכווין למגבלה של עשר דקות ביוטיוב. ברצוני לחזור על זה כי אני מרגיש שמיהרתי יותר מדי. אני אמשיך לטפל בשאלה ויפתור אותה כדי למצוא את הזווית ואז נציג קצת אה, טריגונומטריה. נחזור על מה שהיה. אמרנו שהטן הנשמר ושפירוש הדבר הוא שהטן הנשמר בכל אחד מהמימדים. חישבנו את התנא ההתחלתי של המערכת, ואמרנו שבכיוון X כל התנא התחלתי, בעצם כל התנא, נובע מקדור A ימינה. מכיוון שקדור B אינונה מהירותו 0, על כן התנא שלו היה 0. לקדור A יש תנא רק בכיוון X, כי הוא נע בכיוון X, התנא שלו בכיוון X היה 3 מטר לשנייה כפול 10 קילוגרם, קיבלנו 30 קילוגרם מטר לשנייה. לא היה תן ההתחלתי בכיוון Y. ידענו גם שלאחר הפגיעה כדור A נרתע או סוטה בזווית של 30 מעלות במהירות של 2 מטר לשנייה. השתמשנו בנתונים האלה כדי לחשב את רכיבי ה-X וה-Y של המהירות של A. המהירות של A בכיוון Y הייתה 1 מטר לשנייה, והמהירות של A בכיוון X הייתה השורש הריבועי של 3. לאחר מכן חישבנו את התןה של A בכל כיוון. אמרנו שהתןה בכיוון Y הוא 1 מטר לשנייה, כפול למסה של a, וקיבלנו 10 קילוגרם מטר לשנייה, כתבתי את זה כאן, אחר כך הישבנו את התנה של a בכיוון y, ואמרנו של 3 כפול 10, 10 כפול השורש הריבועי של 3, השתמשנו בתוצאות האלו כדי לקבל את התנה של b, אמרנו שהתנה של b ועוד התנה של a בכיוון x צריך להיות 30, זה היה בכיוון X בהתחלה. ידענו גם שהטנה של B ועוד הטנה של A בכיוון Y צריך להיות 0, נכון? ומכיוון שהטנה של A הוא 10 קילוגרם מטר לשנייה כלפי מעלה, ידענו שהטנה של B יהיה כלפי מטה ושווה ל-10 קילוגרם מטר לשנייה. ניתן להגיד שזה מינוס 10. על בסיס העובדה שהמסה של B היא חצי מזו של A, חישבנו את מהירותו שהיא 2 מטר לשנייה כלפי מטה. בצורה דומה ידענו שהטנה של a בכיוון x שהוא 10 כפול השורש הרבועי של 3 קילוגרם מטר לשנייה ועוד הטנה של b בכיוון x שווה ל-30 אז חיסרנו וקיבלנו את של b בכיוון x חילקנו במסה של b כדי לקבל את המהירות וקיבלנו 2.54 וכאן הפסקתי כי מהרתי אז זה כבר נותן תחושה מה קורה ל אחרי הפגיעה. למרות שזה מחולק לרכיבים. עכשיו כדי לפשט נחשב את המהירות של B באותה צורה בנתונה המהירות של A בשאלה. בסדר? היה נתון לנו שהמהירות של A היא 2 מטר לשנייה בזווית של 30 מעלות. נשתמש בתוצאות שהגענו אליהן כדי לחשב את המהירות של B ואת הזווית. איך נעשה את זה? בשלב הזה זה הכל עניין של טריגונומטריה. רק טריגונומטריה. אז בואו נמחק את הכל, שנראה מה אנחנו עושים, ורק נזכור את שני המספרים, 2.54 ו-2. ראינו שהמהירות של b בכיוון x, הנה הציר ה-x שלנו, שווה ל-2.54 מטר לשנייה, ובכיוון y הוא כלפי מטה. יכולנו לכתוב מינוס 2, אני רק 2 שני מטר לשנייה כלפי מטה, בסדר? זה, זה אותו דבר, מינוס 2 כלפי מעלה זה אותו דבר כמו שני מטר לשנייה כלפי מטה. הוקטורים נראים משהו כזה, כשמחברים שני וקטורים מציבים אותם, הזנב של אחד בהמשך לראש של השני, ראש לזנב, כמו שעשיתי כאן, ואז מחברים אותם וזה וקטור הסכום. אני חושב שאתם כבר רגילים לזה. עלינו לחשב את הזווית הזאת ואת הצלע הזאת. קל לחשב את הצלע הזאת, כי זה משולש אישר זווית. על כן נשתמש במשפט פיתגורס. זה 2.54 בריבוע ועוד 2 בריבוע. אז 2.54 2.54 כפול 2.54 זה שווה ל-6.45. יש לנו את השורש הריבועי, אני למטה, שורש הריבועי של 6.45 ועוד 4, כלומר השורש הריבועי של 10.45, נחשב שנייה את השורש הריבועי הזה, זה בערך 3.2. על כן, הערך המוחלט של המהירות הוא 3.2 מטר לשנייה בכיוון הזה. שמשתי רק במשפט פיתגואס. כל מה שהייתי צריך. ועכשיו עלינו לחשב את הזווית. אפשר להשתמש באחת מהפונקציות הטרגונומטריות, כי נתונות כל הצלעות. אז נשתמש בפונקציה שנוכל לכם. נשתמש, אממ, נשתמש בסינוס. למה שווה הסינוס של תטא? סינוס הכון סינוס זה ליד חלקי יותר. הסינוס אני ליד חלקי יותר. אני צע ליאד אורחיו why שזה שתיים חלקי יותר שזה 3.2. 2 שתיים. שתיים חלקי שלוש זה F זה שווה ל F הסינוס של תטא שווה ל-0.625. אולי אתם לא רגילים לארק סינוס, אני חושב שלא עסקתי בזה עדיין בסרטוני הטרגונומטריה, אבל נעשה זה בהזדמנות. ארק סינוס היא הפונקציה הפוכה לסינוס. הסינוס של תטא שווה ל-0.625, אז אנחנו יודעים שתטא שווה ל-ארק סינוס של 0.625. בראשו של דבר, כשאנחנו אומרים ארק סינוס, שזאת הזווית שהסינוס שלה שווה למספר הזה. זה בעצם argsynos. ניתן להשתמש בגוגל, אם רוצים, בשביל החישוב הזה, כי לגוגל יש מחשבון אוטומטי, כדאי לדעת. אפשר, אם רוצים, לכתוב בגוגל argsynos של 0.625, אבל בעצם כך אני אקבל את התשובה ברדיאנים. אנחנו רוצים התשובה במעלות. על כן, נכפיל את זה ב-180 חלקי פאי. ככה אני הופך רדיאנים למעלות. בואו נראה מה מקבלים. גוגל אומר שהתוצאה היא 38.68 מעלות. הם הכפילו את התוצאה ב-180, ואז חלקו אותה ב-פאי. זה אותו הדבר. תטא היא בערך 38.7. אני מקווה שזה מובן. אם לא, אתם יכולים להפסיק פה, אבל תנו לי לכתוב זה. זה מעלות. תטע שווה ל-37.8 מעלות, וסיימנו את החישוב. כדור A פגע בכדור B, זהו כדור B וכדור A פגע בו. כדור A נרתע בכיוון בזווית של 30 מעלות, בזווית של 30 מעלות במהירות של 30 מטר לשנייה, וכדור B נע בזווית של בערך 38 מעלות מתחת לאופק במהירות של 3.2 מטר לשנייה. האם זה נשמע הגיוני? אני מקווה שאתם זוכרים את השאלה מקודם, כי הרי אני, אה, אני מחקתי את הכל. לכדור A היה מסה של עשרה קילוגרם, בעוד שלכדור ב' היה מסה של חמישה קילוגרם. זה הגיוני. בואו נסתכל מה קרה בכיוון Y. חישבנו את רחיב Y של המירות של כדור A, שהיה אחד מטר לשנייה, ורחיב Y של המהירות של כדור B היה שני מטר לשנייה כלפי מטה. האם זה הגיוני? ודאי. כי סכום בתנאים שלהם צריך להיות 0, כי לא יהיה קיים רחיב y של התנא לפני הפגיעה. כדי שלכדור b יהיה את אותו מטה y, בעוד a נא כלפי מעלה, אז מהירותו צריכה להיות כפולה, כי המסה שלו היא חצי מהמסה של a. בצורה דומה, הגיוני, למרות שהקוסינוס אה, לא מתנהג בדיוק ככה, אבל בצורה דומה הגיוני שהערך המוחלט של המהירות של b יהיה גדול מהערך המוחלט של המהירות של a. טוב שנייה, יש תבחנו כאן, מה, ما כתבתי? טוב, עכשיו המוח שלי מתחיל לו להתפקד. בכול מקרה, כמו שאמרתי, תוצאה נירת גיונית. לבי יש מסה קטנה מזות של A, לכן גיוני ש B ינוו מהיר יותר, וו יוסט בזווית גדולה יותר. הסיבה שבקדמתו נראה שהוא שו מוסט יותר יש שיחי וワイ שלו גדול יותר. בכול מקרה, הקדמת אחרון הוא לתת לכם תחושה של מה שקורה. להתראות בסרטון הבא.